Deutschierele, comentariu incendiar după Dina Solemn de la Parlament, detarea lui Claus Iohannis începe se semene cu o demisie. Într-un articol publicat pe site-ul de W. Om, Horaiu pe a subliniat faptul ce predintele Klaus Iohannis a lăsat în ultimele sale a Parii publice impresia unei distane nefireti, iar această data are începe să cu o demisie. Referindu-se la faptul că eful statului nu a participat Marila Edina Solemn din Parlament, organizat pentru a marca 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România, ci a ales doar să transmită un mesaj. Jurnalistul calific gestul lui Claus Iohannis drept un boicot. Se afla acolo toată lumea a futit custodele coroanei, patriarhul Bor, membrii ai Academiei, mai pui trei în exerciu. Contează acum mai puin conținutul mesajului care reia formula oficial și care pune unirea în termenii convergeniei europene. Prim-ministrul Viorica Dencil spusese, în definitiv, acela lucru, lasându-se oarecum în dezacord cu sensul declaraiei Parlamentului. <fie> Ali, acum am văzut, au pledat nu pentru desfinarea, ci pentru spiritualizarea frontierelor. <fie> nu a existat nici cea mai nensemnat polemic. În urmare, nu unionismul era miza, ci participarea în sine. Indiferent de opinii, e un subiect important de istorie română. De altfel, președintele a lăsat în ultimele sale apariții publice impresia unei distane nefiirătii, a unei ciudate indifere conciliante. Problema e ce această deta are începe să semăne cu o demisie, scrie pe PINE, potrivit B1. Acesta mai notează ce impresia sa este aceea ce unirea basarabiei cu România este un subiect pe care aproape nimeni nu îl gândete până la capte. În acest sens. Jurnalistul a precizat ce discursul preedintelui senatului, cel din Popescu Tericianu, a fost o modalitate de a condamna pe o polită situaia politic dinarii, fecând trimite la abuzurile judiciare. Ipoatei preedintele Camerei, Liviu Dragnea, va fi făcut la un moment dat aluzie la incapacitatea României de a. Îi afirma na politic într-un context de dependențe externe prea stricte, mai scrie pe pine.